Tudorel Toader este în război total cu sindicalitii din penitenciare, Cine este omul negru? Ministrul Justiției, Tudorel Toader, este într-un război total cu sindicalitii din penitenciare. De nu a dorit să de anume, Tudorel Toader i a acuzat pe cei de la federația sindicatelor ant ce au fost pe funcții de conducere în administraia naională a penitenciarelor nu au făcut nimic pentru a rezolva problemele. Avem penitenciare cu un grad de ocupare de 180 și altele cu un grad de ocupare de 110%. Ceea ce este foarte bine. Penitenciarul din ea i a trimis o temă de proiect CETREAN, pentru construcția unui nou pavilion. Ne vom ocupa ei de această problem. La nivelul anului sunt aproape 13.000 de angajai trei sindicate. Cei care acuză reprezintă o mie de angajați din penitenciare. Se nu deme mai mult important decât se cuvine celor care fac aceste acuzații. Cei care astăzi fac afirma ei fere acoperire aveau funchi la nivel înalt în cadrul ANP. Cei care fac astfel de evaluri morale ilegale, se ne spun ce au făcut în perioada cât de ineau acele funcții, a explicat Tudorel Toader.